Krysa, kalí, konaj sa, píť a na ľude. Neznajú ľudia, kým žajú. Žijú na ľude. Neznajú ľudia, kým žajú. Párovok ani nemám, ženu len rosnú, do jak javor zelenej, len rosnú, do jak javor zelenej. a borce leny nikdy ťahne, že my kým mu na príde ta sa rozdelený. Zelenu nikdy ja ne vôzmu prajir Ženu nikdy ja ne vôzmu Na dverí zamky, srdečko ahozka Bajstrava moja praí, rečko ahozka